Тебе <світ> Та не вмію я! І це було! На ВДНГ запрацювала зимова країна. Традиційно ви можете поганяти на катку, поласувати смаколиками, Трій, будь ласка. Загадати бажання Санті, хлопця, автівку, квартиру, подорожі, гроші. Так, Я вам тут підготувала список бажань на наступний рік. Відвідати фабрику «Мрій». Більше про традиційні локації ви можете дізнатися в наших минулорічних випусках. А сьогодні ми покажемо вам дві нові локації. Погнали! Наукова експозиція «Динозаври морських глибин Це величезні копії 18 видів стародавніх монстрів, серед яких двотонний крокодил та 13-метрова акула. Це місце буде корисним як для людей, що професійно цікавляться наукою, так і для любителів чогось нового. Але особливо ця виставка сподобається дітям. виставки динозаврів є ще одна новинка, яка сподобається ну, абсолютно всім – квест-кімнати. Дзеркальний лабіринт має. Гравітація. Кажуть, це прям топчик. І одразу, як начебто голова починає паморь. О, мене... Я просто падаю. Це не прикол. Кроті, камера вам не передасть цих відчуттів, але ти відразу фізично відчуваєш цю гравітацію. Ну і останній втеча з в'язниці. Подивимося, що нам там підготують. Ну все, я до себе не виглядав. Відразу на вході вас приковують, дають бахіли, масочки, якщо треба. І все. І ви намагаєтеся вибратися. Отрим. Як мінімум зігрієтесь. Так, ну все, далі я вам не покажу, тому що ви самі прийдете, самі пройдете. Що, я за вас цю роботу робити буду, чи що? І хоча це не нова локація, і нібито я вже і виросла з увіру, але 20 метрів я б на вашому місці не відмовлялася від такого задоволення. Приходьте на зиму Україну, але не забувайте, що карантин не завершено, тримайте дистанцію, бережіть себе.